Då är det dags för andra föreläsningen och nu börjar vi med själva kursinnehållet och börjar först med analys och dagens föreläsning som är för andra föreläsningen handlar om domänmodell och eh, nästa föreläsning imorgon handlar om eh, systemsekvensdiagrammet. Och eh, jag vill starkt rekommendera att eh, läsa de rekommenderade avsnitten i boken innan eh, videon. Här står ju vilka rekommenderade avsnitt. Det är inte jättemånga sidor, men videon är inte en heltäckande genomgång av allt som står i boken. Boken är en sammanfattning av allt som kan behövas för att lösa seminarieuppgifterna. Videon blir lite sammanfattning av boken och lite fördjupning av vissa områden och framförallt det tillfälle att öva det som står i boken. Så läs först de rekommenderade avsnitten. Okej, okay, vi börjar med analys då. Så vad är analys? Och analys handlar mycket om att observera verkligheten. Vi har, ägnar oss inte alls åt programmet som vi kommer att skriva nu. Alltså. och Det gäller ända fram till, till och med första seminariet att vi är egentligen helt ointresserade av programmering utan nöjer oss med att observera och modellera verkligheten. Så nästa steg, eller ja, det vi gör under analysen är att observera verkligheten och göra modeller av verkligheten. Och i ordet modell ligger ju att det är någon form av förenkling av verkligheten. Vi försöker ja, renodla det vi är intresserade av ur verkligheten för att få en bättre förståelse av verkligheten. Vi tar med det som är relevant för sammanhanget helt enkelt. För den funktionalitet vi ska utveckla. Och, och ja, gör en förenklad bild av, av verkligheten. Och sen när vi börjar skriva programmet så är det den förenklade bilden av verkligheten vi kan utgå ifrån. Och behöver inte tänka på hela den komplexa verkligheten. Så domänmodellens syfte är då att ja, ta fram den här modellen. Och få en klar bild av verkligheten. Och även på det viset, just medan vi gör det så kommer vi också att arbeta med vår förståelse av verkligheten. Vi kommer få ett gemensamt språk och för att beskriva verkligheten, förstå vad olika koncept betyder. Och genom att göra modellen så blir vi tvungna att diskutera och analysera verkligheten. De här modellen är också ett väldigt bra underlag för diskussioner med kunden, alltså den som har beställt programmet. Då kan vi visa vår modell och säga så här uppfattar vi verkligheten, stämmer det? Och ja, säger kunden, det är nog snarare så här och så har vi ett underlag för en diskussion med kunden. Ja, och sen när vi börjar med design och programmering då, så har vi en korrekt bild av verkligheten som, som vi kan utgå ifrån i programmeringen. Så det första vi ska göra då i, i analysen här är att skapa en domänmodell och det är det hela den, den här föreläsningen handlar om. Och det är också en, en av uppgifterna på Seminarie 1 att göra en domänmodell. Eh, så domänmodellen är en sån bild av verkligheten helt enkelt. Ja, så det här är ju någon sorts eh, förenklad bild av trädet då. Det där trädet till exempel. Eh, har Den består av en stam. Uppenbarligen finns ju stammen där. Stammen bär upp eh, gren. Notera att vi har singular. Stammen bär upp grenar, men det betyder inte att klassen heter grenar, utan pluralet kommer ju här av multipliciteten. Och löven hänger från grenen då. Ja, det är ett, ett av många sätt att eh, modellera det här trädet. Hur mycket detaljer vi ska ha med... Um, ja, vad, vad vi vill veta om trädet har ju helt med sammanhanget att göra. Den här, kanske, den här formen av komplexitet för att modellera trädet kanske är bra i något sammanhang, är alldeles för lite i något annat sammanhang och är alldeles för detaljerad i ett tredje sammanhang. så det är, det, det är också något vi måste försöka förstå, hur detaljerad bild vi behöver av verkligheten. Eh, för det enda målet vi, vi gör, modellen, alltså för att eh, skriva programmet och, och ha en diskussion med kunden om vi uppfattar verkligheten. Just det, så det som vi ritar, domänmodellen är ju som synes ett klassdiagram. Det här är ett klassdiagram med fyra olika klasser. Klasserna här är ju som jag sa förut, vilket är viktigt att poängtera, inte klasser i ett program utan representerar företeelser i verkligheten. Kanske bättre att säga entiteter eller abstraktioner istället för klasser. Men, men ja, det är ju i klassdiagrammet. UML-termen i, är ju klass. Yes, då börjar det dra ihop sig till att sätta igång med domänmodellen. Um, innan vi nu börjar med, med själva modellerandet okay, så vill jag också säga att det här är ju som sagt, det, här, det här är ju som jag varit inne på förut, inte en rätt fel kunskap så att säga. men kan inte säga den här domänmodellen med och stammen och grenen och så vidare här är rätt eller fel. Ja, fel kan det vara. Det finns ju modeller som är direkt felaktiga, absolut. Det finns, vi kan göra, både göra helt fel en modell som faktiskt inte avbildar verkligheten och vi kan göra en modell som i och för sig avbildar verkligheten men, men som är, ändå är ganska dålig för att den inte tillför någonting. och Vi ska titta på några sådana avskräckande exempel längre fram. Eh, okej, okay. när jag säger att det är ett diskussionsämne får vi inte falla i fällan och tro att all, allt är rätt, så är det inte mycket. Det går definitivt att göra fel. Men det finns också däremot är det svårt att säga det här är rätt. Så att säga, det här är den rätta modellen, utan det finns många bra modeller och då är det viktigt att försöka förstå de olika alternativens för- och nackdelar och det är mycket det som det här seminariet handlar om att kunna utvärdera för- och nackdelar i olika domänmodeller. Men för att kunna göra det måste vi först lära oss att överhuvudtaget göra en. Okay, en annan fråga som dyker upp är hur länge man ska grubbla på modelleringen. Först när man börjar så kanske... Ja, det finns olika diken att falla i. Ett dike att falla i är ju... Ja, det här var ju inget svårt. Träd, stam, gren, hopp. Klar, det tog tio minuter. Vad ska jag göra nu då? En, en, ett annat dike att, att falla i övergrubblar och tycker alltid är ohyggligt komplext och som att, det kan lätt kännas som att vad man än ritar så blir det fel. Um, så det gäller ju att hitta rätt avvägning. Hur, hur mycket ska vi fundera? Och det är absolut inte lätt, speciellt inte när man gör det första gångerna. Um, som någon... Jag, jag vet inte, jag, kan, kan jag kommer att ge lite hintar sen tänkte jag när vi inför seminariet, men om, om den som löser seminarieuppgiften på 7, 8 eller 10 timmar har förmodligen missat något väsentligt och inte grubblat tillräckligt och löper stor risk för komplettering. Jag skulle säga att kanske bortåt 20 timmar eller åtminstone närmare 20 timmar är nog lämpligt för totalt arbete, alltså för första, första seminariet. Yes, men då är det väl dags att sätta igång med domänmodellen då. Så första punkten är substantividentifikation identifikation och det är, oh, nej, varför gör vi substantiv identifikation? Jo, vi vill hitta klasskandidater, det är första steget att hitta klasskandidater. Och det är egentligen också det viktigaste i domänmodellen, klasser. En riktlinje hellre för många än för få, det är lättare att ta bort klasser senare än att hitta. Det är mycket vanligare att, speciellt första gången när man gör domänmodeller, att ha för få klasser än att ha för många. Okej, så vi kommer att titta på två olika sätt att hitta klasskandidater till vår domänmodell. Och den första är substantividentifikation, som betyder att man helt enkelt, alla substantiv i kravspecifikationen är klasskandidater. Och vilken kravspecifikation då? Jo, vi ska göra en liten övning här som handlar om att vi ska modellera en sån här könummer -display. Vad ska den göra då? Det står ju här i flödet. Expediten trycker på en knapp som anger att nästa nummer visas. Systemet räknar upp någon sorts räknare, visar det nya värdet på displayen och spelar upp ett ljud i högtalaren. Och det finns ett alternativt flöde som säger att om värdet har blivit 999 så börjar vi om från 000. Och här finns också lite ytterligare information att i affären finns en apparat som skriver ut lappar med könummer också. Så det här är det som ska utvecklas i den här iterationen. Och då är det här är det, vår kravspecifikation. Då. Vi tar fram um, um, substantiv här. Egentligen så kan man väl säga att... Alltså scenar scenario... Är ju, det här är i någon sorts introduktionstext så kanske scenario inte är en klasskandidat. Uh, så heter, vi börjar någonstans här. Ungefär det där inringade nu, kan vi säga, är scenariot. Det är kravspecifikationen för, för den eh, funktionalitet som ska utvecklas. Så steg ett är helt enkelt att skapa ett klassdiagram i Asta. Eh, starta Asta förstås, skapa ett klassdiagram och eh, rita in alla eh, substantiv i det här inringade området som klasser. Så då pausar jag eh, här och eh, pausa också och börja rita ett sådant klassdiagram. Okej, okay, då har jag skrivit upp eh, eh, klasser som är alla substantiv i kravspecifikationen, fullständigt okritiskt och utan eftertanke. Eh, vi kommer att vara kritiska och eftertänksamma senare, men för tillfället så handlar det bara om att få fram klasskandidater och då låter vi fantasin flöda. Okej, så det här är alla substantiv som jag hittade i kravspecifikationen. Förmodligen ser allas um, diagram ungefär likadant ut. Men som jag sagt förut så görs modellering enormt mycket bättre i, i, i grupp än ensam. Alltid när jag kör det här live på föreläsningarna så kommer deltagarna med förslag på förbättringar. Det är aldrig så att jag gör den bästa själv utan det blir alltid bättre under diskussion än att göra det själv. Okej, okay, men det här är min uppfattning av vilka substantiv som fanns i kravspecifikationen. Det här finns det ju ett rätt och ett fel faktiskt. De substantiv som finns, finns. Jag tror inte jag missat något. Um, Okej, okay, men nu har vi dem som första embryo till domänmodell. Då har vi de här klasskandidaterna. Och nu ska vi tillämpa ytterligare en metod för att hitta fler klasskandidater. Och det är kategorilista. Och då har jag bokens kategorilista här. Så här har vi bokens kategorilista. Så en kategorilista är helt enkelt en lista med olika kategorier som klasser kan tillhöra. Och det finns ett enda syfte med att använda en kategorilista och det är att stimulera vår fantasi att hitta flera klasser. Det är absolut inte meningen att vi på något sätt ska sortera klasser in under de här kategorierna. Det saknar helt betydelse vilken kategori en viss klass tillhör. Det har vi ingen glädje av. Så ja, det är helt enkelt ett sätt för att stimulera vår fantasi. Kommer vi på någon klasskandidat som inte redan finns i domänmodellen så skriver vi upp den. Än så länge är vi eh, helt okritiska och försöker bara tänka tänka fritt och få komma på så många idéer som möjligt. Eh, en fråga som snabbt kommer att dyka upp dock, det är hur, hur långt bort ska vi gå? Ska vi börja modellera inte vet jag, kundens hemförhållanden? Nja, kanske inte. Eh, utan en, en riktlinje som funkar hyfsat bra tycker jag det är att vi tar med det som har direkt att göra med det vi ska modellera, eller jag menar ja, kommer att programmera. Modellen som ska beskriva det vi kommer att programmera, som är det här som står i kravsspecen. Och så tar vi med ett steg till, alltså företeelser som, som har um, interaktioner med, med de här grejerna som kan finnas i programmet. Så vi går ett steg utanför programmet så att säga. Um, och för att försöka förstå um, den miljö, den verklighet som programmet kommer att finnas i. Och, och det, det kan ju hjälpa oss att förbättra programmet. Uh, Okej, okay, men dags att um, börja använda kategorilistan då. Uh, så första kategorin är transaktioner, försäljningar, köp och så vidare som sker, någon form av transaktion. Och här känner jag redan nu när vi börjar med kategorilistan, att oj, oj, oj vad bra det vore att ha någon att diskutera med. Ha, ha, en, ha en klass framför sig som sprutade ut idéer. Uh, Okej, okay, men jag gör ett bästa försök själv. Uh, det finns... Jag kommer säkert att missa en del. Det finns ju många saker att tänka på som jag inte kommer att komma på. Okej, okay, uh, nog med ursäkter. Transaktioner. Har vi några transaktioner här? Ja, det är ju... Um, det finns ju en anledning till att kunden står här och har tagit den där um, kölappen. Kunden väntar ju på en expedit, det vet vi ju till och med eftersom det stod um, expedit någonstans här. Där stod det expedit. Så vi vet ju att kunden står och väntar på någon form av betjäning, rimligtvis för att utföra någon form av transaktion. Ska vi? Men vi vet inte vad. Det här är ett generellt kösystem. I alla fall vet inte var det kommer att placeras, men vi kanske kan kalla det betjäning då. Alltså det som kunden väntar på. kan vi faktiskt skriva en not för att förklara vad vi menar med betjäning. Det som kunden väntar på. Har vi några fler transaktioner? Vi kanske kunde säga att själva tagandet av lappen är en transaktion och framtryckandet av könumret. Hmm. Det skulle Då skulle det vara, bli någonting i stil med knapptryckning. Knapptryckning. Tycker vi att den förtjänar att vara med knapptryckning? Jag sa ju att vi skulle vara okritiska, men vi kan ju inte... Nå någonstans måste vi dra gränsen. Knapptryckning. Bara för att vi precis har börjat så, så skriver jag upp den knapptryckning. Jag har, jag har svårt att tänka mig att den kommer att vara med i slutet. Um, flera transaktioner. Kommer inte jag på rätt upp och ner här. Um, Vi kör vidare då. Produkter eller tjänster. Vad som säljs och köps i en transaktion. Det som blir resultatet av beskedningen så att säga. Jag kommer inte på någonting där. Det här går ju alldeles för fort, som sagt, men det vore väldigt tråkigt att spela in en, en fyra timmars film som är huvudsakligen tyst för att jag sitter och tänker. Så Det, det här får bli en, liksom en, en, en hint om hur man kan göra det. Men, men vi bör ta mycket mer tid att tänka i verkligheten än vad jag gör nu. Okej. Okay. Nästa roller. Jag har ju två uppenbara roller, det är expedit och kund, men de har vi väl redan precis. Här har vi expedit och där har vi kund. Eh, kan jag kan ju förresten visa att det finns ingen risk att eh, råka införa dubbletter. För om jag, inte skulle, om jag inte skulle ha sett kund, till exempel, så kommer Asta att klaga på, på att det redan fanns en sån. Eh, tar jag tar bort förresten E-kontroll-D e i Asta. Bara Delete betyder att den tas bort från diagrammet, men finns kvar i Astas egen modell över det vi ritar, alltså den som finns här ute. Um, så om jag nu... Um, ja, så kontroll D alltså för att få bort den där, så. Um, nu glömde jag vad vi var. Roller höll vi på med. Um, finns det några roller utöver kund och eh, expedit? Kommer inte på någon. Det här går ju för fort som sagt. Platser. Där transaktionen utförs. Ja, det finns ju en uppenbar plats och det är affären. Eller det behöver inte vara en affär, men, eller behöver det det? Jo, det är det faktiskt. Här står ju att det är i en affär. Okej, okay, men um, affären finns ju på en adress. Den tycker jag kan vara intressant kanske. Kanske vill vi hålla reda på var vi har placerat ut könummerapparater till exempel. Om vi ska serva dem på något sätt eller ha något kundregister eller något i framtiden. Även om det inte är det vi um, håller på med nu. Och utvecklar just nu. Men jag tycker att adress är sånt som är ett steg utanför som jag pratade om. Affären har en adress och därigenom går vi ett steg utanför det vi håller på att modellera nu. Uh, flera platser, ja. Um, här kommer vi till en intressant fråga. Um, platser. Så kön alltså högtalaren och displayen och, och knappen där man tryck, skri, får sitt, sin kölapp utskriven och allt sånt finns ju på platser i affären. Har det någon betydelse? Vill vi veta var i affären de står? Det kan ju ha betydelse för, för hur, hur vi... Inte vet jag, hur stor displayen måste vara eller hur, hur tydligt det måste vara skrivet på knappen eller någonting. Inte, inte vet jag. Sånt kan ju ha påverkas av platsen. Plats i affären. Vi tar med den i alla fall då. Det kanske finns fler displayer och vi vill hålla reda på vilken som är vilken. Platser. Ja, det får vara så. Det här känns verkligen magkänslan i att det här går, det här går så läskigt fort. Så här, så här gör man ju inte en domänmodell egentligen. Det krävs mer eftertanke. Men vi kör på. Um, records of transaction. For exempel contract receipt. Ja, en uppenbar grej det är ju själva lappen med könumret. Men den tror jag vi har. Det är den som är Lapp, där ju. Det delas ju förvisso ut ett kvitto kanske, förmodligen, som resultat av um, betjäningen, men det ligger väl snarast... Det ligger inte ett steg utanför det vi håller på med, utan flera steg tycker jag. är ett steg utanför det vi håller på och skriver, men det som händer till följd av betjäningen, då börjar vi modellera hela kassasystemet eller vad det nu är för affärssystem vi ska ha. Så. Det, det är ju in, känns inte relevant. Um, någon annan record of transaction då? Um, en lappen. Kommer inte på någon vid en hastig eftertanke så här. Så vi kör vidare till events. often with the time and place. Ja, där har vi ju Knapptryckning är ju en händelse som vi redan har. Och, och, men sen har vi ju också den här utskriften av lappen. Alltså när kunden trycker på knappen för att få en lapp. Um, ja, det ju också en knapptryckning förstås. Vi kanske skulle förtydliga de här knapptryckningarna till vilken till. Ja, den får stå kvar. Vi tar inte bort något än. Vi gör en ny istället som heter um, Utskrift av kwnummerlapp. Och så gör vi en som heter eh, spelar nästa. Tryck på nästa nummerknapp. knapp. Men inte trycket vi ska vilja fram, det är ju. Själva frammatningen av numret, visa nästa nummer, nästa nummer. Det, det är ju um, det som är som är um, händelsen. Att um, nästa nummer visas eller att uh, en könummerlapp skrivs ut. Ja, det är relevant. det relevant? Det är inte för många steg bortom det, det vi håller på med att modellera nu i alla fall. Um, Senare så tänker vi på vilka klasser vi vill ha kvar. Kanske vill vi ha någon koll, någon sorts logg för att kunna felsöka eller veta vad som har hänt. Kanske vill vi veta när, när eller hur ofta, hur långt det är mellan trycken på knappen eller någonting. Så systemet kanske funkar dåligt och vi misstänker att någon håller på att trycker på knappen för ofta. Och så vill vi kolla om det kan ha varit så. Vad vet jag? Än så länge är vi som sagt väldigt okritiska <coughs> till klasskandidater. Um, Often with a time and place, då skulle vi kanske ange tid och plats också. Platser har vi i form av plats i affären. Um, time and place, tidpunkt, tid för knapptryckning. Eh, på det viset så fuskar vi lite och får med både tryck, trycka på jag nummer knappen och trycka på visa nästa nummerknappen knappen Fast det kanske är dömt för det, det kommer vi inte att komma ihåg sen. Tid för, tid för Tid för utskrift av lapp. Tid När nummer visas. Så. Nästa, physical objects. Um, har vi några physical objects? Ja, vi har själva, vi har förstås display och högtalare och alla de som vi har tagit med. Vi har också, kan vi kan kalla den könummerskrivaren. Könummerskrivare. Alltså den som skriver ut kundens lapp med könumret. Knapp. Där har vi ja. flera physical objects. Papperskorg brukar alltid någon föreslå när vi gör den här övningen. Papperskorg. Alltså där man slänger lapparna. Vi tar väl mer ändå. Vi kan ju hävda att det är en, en nivå utanför det som vi håller på att modellera. Kanske. Ja, ah, jag ger mig där. Vi kan säkert komma på fler physical objects, men det börjar gå mot den här tråkiga fyra timmars filmen där jag sitter och grubblar, känns det som. Uh, devices, probably physical objects. Ja, det kanske är skrivare och lite sånt. Vi, vi borde grubbla mer på den, men jag, jag går lite snabbare fram nu. Descriptions of things. Hmm. Descriptions of things. Har vi några beskrivningar? Kommer inte på någon vid en hastig eftertanke. Typiska beskrivningar är ju till exempel varuspecifikationer eller specifikationer av regler för bankkonton eller sådana saker. Det kan ju vara Bokningsbestämmelser. Kommer inte på något här. Kataloger, där beskrivningarna finns. Det skulle ju vara till exempel varuregistret i affären. Då. Nej, vi går vidare förbi den också. System, software och hardware. Ja, såna har vi ju gott om. Högtalaren, displayen, knapparna. Men finns det någon som vi inte har skrivit upp? Nu kommer jag på ett device. Däremot. Och det är ähm, datorn som det hela körs på. Vi skriver upp den. Någonstans finns ju en dator. Det står väl en dator under en disk någonstans. Inte vet jag eller om den körs i en, i en molntjänst någonstans utanför affären med hur som helst så finns det ju no något ställe någonstans där den körs. Äh, som det står i boken också så är. är, är finns, går det. Är, det finns lite speciella intressanta resonemang och sånt om själva programmet som vi modellerar, alltså datorsystemprogram och så vidare. Men, men låt oss återkomma till det senare. Än så länge skriver vi bara upp. Um, quantities and units. Tid, plats, men vi har ju dem redan egentligen. Tider och platser har vi skrivit upp. Um, många lappar det finns i rullen som sitter i skrivaren. Hur många nummer det kan visas på antal siffror på displayen. Vi kan ju skriva upp dem. Uh. Kanske kan vi inte sänka när vi vill att den ska varna när rullen börjar ta slut på något sätt. Um, antal lappar. Kör i skrivare. Kanske också vill veta hur lång kön är. Förresten ser jag något väldigt uppenbart som vi har missat. Nämligen just kö. Mm, har vi gått för snabbt fram. Det är ganska relevant att det finns en kö här och personer i kö. Kanske vi också vill veta. Det kan vara intressant som expedit att veta det. Till slut då, sista punkten. Jag går lite snabbt fram igen. Resources. Time, information, workforce. Ja, ah, vi struntar i den, så ska man alltså inte göra, men jag försöker korta ner den här videon något. Vi har ändå sett lite metoden och fått en liten förklaring av de olika punkterna i kategorilistan. Okej, okay, nästa steg, ta bort onödiga klasser. Och här är riktlinjen att har vi den minsta osäkerhet så låter vi den vara kvar. Hellre för många än för få. Vi, vill naturligtvis, vi skulle behöva en domänexpert. Alltså domänen är det, kallar vi det som vi håller på att modellera. Det är affären här med, med um, skrivare och, och display och så vidare. Och en domänexpert det är en kund alltså kunden som har beställt det, som ut, kan utse någon som jobbar med det här och som vet hur det ska fungera, hur man brukar göra. Så vi skulle ju behöva en sån domänexpert för att diskutera med, naturligtvis. Nu sitter vi själva och gissar hur systemet ska funka och hur verksamheten ser ut. Det är ju naturligtvis helt fel. Vi behöver diskutera sånt med kunden. Det är inte vi som ska tala om för kunden hur kundens verksamhet fungerar. Okej, men låt oss ändå utan tillgång till domänexpert försöka göra någonting här. De uppenbart helt onödiga klasserna ska vi ta bort, Inte mer. Det finns några klasser som är uppenbart helt onödiga. Det är inte så att det här är sista chansen att varken ta bort eller lägga till. Det är, vi, vi har, menar, även om vi har gått förbi punkten, hitta på nya klasser nu, så får vi naturligtvis lägga till klasser längre fram om, om, om vi mm. um, kommer på någon som saknas. De här stegen som vi kör, vi är på steg tre nu, ta bort onödiga klasser. Um, det är bara för att hjälpa oss att inte glömma någonting. Vi får hoppa mellan stegen om vi vill. Det är för att vi ska försöka få ett lite mer strukturerat arbetssätt. Um, Okej, okay. åter till problemet. Ta bort uppenbart onödiga klasser. Här är könummerskrivare, tider-nummer visas... Vad är tiderna? Den och den. Att ja, får jag vara kvar för tillfället. Dator. Ja, här kan vi har ju den här diskussionen om system och dator och program och sånt. Man kan säga att det finns två, två sätt att resonera. Det, det ena är att de är en del av programmet som vi håller på att utveckla och därför inte ska vara med för vi modellerar i verkligheten. Mot det kan man ställa det andra resonemanget som är att de finns ju faktiskt där. Datorn finns ju här i verkligheten och det finns ju ett program eller system eller någonting där. Ett bra sätt att tänka här, när vi gör de här, den här modelleringen, det är att föreställa oss att vi är en person som inte kan någonting om programmering och som går runt där i salen där verksamheten pågår och skriver upp allting som vi ser. Och gör vi så så kommer vi ju att se en dator och vi kommer att förstå att det finns ett system eftersom kassören och kunderna trycker på knappar och, och, och någonting händer. Ja, så frågan är då, ska vi ha mer dem eller inte? Det kan man diskutera länge. Men här så tar vi helt enkelt bort dem, har jag bestämt. Därför att. När Första gången man gör det här så finns det en farlig fälla och det är att de här leder till att vi börjar modellera ett program istället för en verklighet. Så därför till seminariet så är det förbjudet att ha med saker som program, dator Så därför tar vi bort dem nu. Personer i kö, expeditlapp, värde, ljud, könummer, affär. Värde och internt värde det är detsamma, det är ju inte säkert. Det kan vara internt värde i, i programmet eller värde på, som är utskrivet på en lapp. Jag är mycket skeptisk till papperskorgen. Ja, den får vara kvar ett litet tag till då. Um, adress, utskrift, själva utskrift... Utskrivandet här då. Utskrift av könummerlapp. Är det verkligen en... Det är väl snarare en en operation som någon gör. Det, det var, kom väl i samband med de här, tid för utskrift av lapp, när nummer visas, det kan jag ju förstå, men själva utskriften här, nej det, det är en företeelse. Nej jag tar bort den. Och då finns det väl också, fanns det väl också, visa nästa nummer här, samma sak när expediten trycker sin knapp och knapptryckning, faller inte det under samma kategori att det egentligen inte är substantiv... Ja, det är ju ett substantiv, men att det egentligen inte är företeelser, utan mer något som görs med en företeelse. Ja, vid samma fall låt det vara kvar. Den, den, den känns mycket tveksam, men låt den vara kvar då. <coughs> ja, jag stannar där för, <coughs> för att inte videon ska bli alldeles för lång. Eh, nu har vi i alla fall sett att man kan resonera lite kring eh, att ta bort klasser. Men eh, det viktiga, eh, i tveksamma fall, låt klassen vara kvar. Okay, eh, nästa punkt är att göra om eh, klasser till attribut. Det finns ganska mycket att säga om attribut så jag tror jag tar avslutar den här första delen av filmen här så tar vi rast och börjar med attribut i nästa film.